А знаєте, з ким гірше спорити е, у соцсетях, ніж з орками? А з порохоботами. Це виявляється ще гірше, ніж орки. Орка ти хоч розумієш, що він притилипкувати, да, не розуму, але коли це твій земляк, коли це українець, а він оце уже скільки років зеленський, а він що за порох отопить. Але ладно, ну топили б без виріда. Але це чоловіче життя. Розповім е, суль. Суть. Мій знайомий у фейсбуці дописав допис. Е, Порошенко привіз пекарню до Херсона, а херсонська влада, така-сяка розтака, змонтована в пекарню, ставить палки у колеса і не е, заборонила відкривати. Ну, я знаю цих парохоботів, бо це його друзі мене забанили у фейсбуці, у тіктоці. Думаю... Я просто хочу вникнути у тему. Якщо це дійсно правда, то я напишу: ай-яй-яй, які херсонці там трата-та, -та, не дали Порошенку відкрити пекарню для роздачі безкоштовного хліба. І що я бачу? А бачу я є такий інтернет-ресурс херсонця в міст. І вони розкрили, розкрили цю тему. Виявляється, Порошенка з дружиною приїхав. І святково зняв відос з усіма координатами, з усім парканом у школі, у якої змонтував цю пекарню І виклали по усім телеканалам, тобто по усім телеканалам Добре видно, де змонтована та хлібопекарня І тепер з гармат, ви знаєте, да, що у Херсоні орки стоять на лівому березі Дніпра Зовсім поряд і по утім координатам, що потрапили у усі телеканали Благодаря тому піарніку Порошенку Тепер почали гатити по тої школі Ви розумієте? І Порошенко каже, навіщо ти знімав відос з дружиною Ви зняли та поїхали, а ціль осталася І тепер люди е, ризикують своїм життям Бо у цього піарника хватило розуму зняти ролика з координатами, де він змонтував цех, бо там якісь є там... І ви що ви думаєте? Я просто просто скопіювала текст не свій, а того, що написали херсонці, роз'яснювачи, чому вони не хочуть такого безкоштовного хліба, який буде коштувати життя людей. Ви б знали, як мене зараз поливають, як мене полощать у ці порохоботи зараз, це на вухани.